En grej jag verkligen gillar i Canvas är att det är så enkelt att göra korta webbkamerainspelningar rakt in i kursen. Det här är ett suveränt sätt att öka känslan av närvaro när du jobbar nätbaserat. Den här funktionen finns överallt där du har tillgång till den här textrutan. Du kan alltså använda det i en diskussion för att sammanfatta diskussionsinläggen. Du kan använda det i en uppgiftsbeskrivning för att peppa dina studenter. Eller som här i ett anslag för att sammanfatta veckan. Och det du gör är att du klickar i textrutan och sedan väljer du infoga, media, ladda upp, spela in media och sedan fliken spela in. Om det nu är första gången du gör detta så behöver du tillåta att mikrofon och kamera används. Och sen ska det förhoppningsvis se ut så här för dig. Men om du inte ser någon bild eller om inte mikrofonmätaren rör sig så kontrollera här på webbkamera och på mic- vad du har för inställningar där och testa en annan inställning. För att spela in klickar du här på Start recording. Och här är det fiffigt att låta muspekaren vara kvar på samma ställe eftersom stopp-knappen kommer att komma här också. Ja, då är vi igång med kursen. Jag har sett och läst alla era presentationer. När du är färdig med din inspelning kan du själv titta på den genom att klicka här. Och om du inte blev nöjd... Så kan du välja start over och göra en ny inspelning och testa om den blir bättre. Om du blev nöjd så kan du skriva en titel här. Det är inte nödvändigt men det är en ganska bra vana. Och sen klickar du på save. Nu tar ju det här en liten stund men under tiden som du väntar så kan du passa på att skriva en liten text till det här. Och det gör du därför att du alltid måste räkna med att det kan finnas studenter som på grund av hörselnedsättning eller av tekniska skäl inte kan ta del av videon. Du behöver inte skriva exakt vad du säger utan en kort sammanfattning funkar bra. Och sen är det bara att spara. Och här kommer då både film och text. En sak som är bra att du är medveten om det är att filmer som spelas in på det här sättet funkar precis som bilder, det vill säga de går att ladda hem genom att högerklicka och välja att spara videos om. Om du har filmer som inte ska gå att ladda hem så rekommenderar jag att du istället använder våran playtjänst.